بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين احب اتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا في البحث الخاص به وتطوراته حيث وجدنا ان مصر قادمة على خطر عظيم وفي نفس الوقت يمكن احتوائه قبل فوات الاوان ولكن أهم من هذا كله هي نتائج البحث التي أريد أن أصل إليها عن طريق حفر بعض الأماكن والتنقيب فيها لمعرفة التاريخ الحقيقي لهذه المعلومات التي حصلت عليها نظريا دي أول حاجة وحتى يتحقق هذا لابد أن يأتي بقرار جمهوري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعمنا في كل شيء وكل الاحوال حتى الناس البسطاء يعني كان قابلهم وهم يعني ما عملوش اي حاجه غير ان هم بيشيلوا بيشقوا مثلا زي فتاه الاسكندريه او او الانسه مروه اللي في الاقصر كانت عندها تريسايكل باينه و حاجة زي كده يعني وكرمهم الرئيس على مجهودهم واعطاهم من عطاياه وكل شيء جميل يحدث حولنا ونرجو من السيد الرئيس ايضا ان يهتم بالعلم والعلماء وخصوصا ان يهتم بهذا الموضوع الخطير الذي سوف يقلب حياة المصريين رأسا على عقب يعني اما يكونوا اغنياء وصعداء اما يكونوا في حالة شقاء وبؤس وهذا ما سوف اقوله بالتفصيل في فيديوهات منفصلة في القناة وتحتوي القناة على شرح مفصل لجميع الافكار والابحاث التي قمت بها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الفيديوهات المنشورة على قناتنا قناة امل مصر على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرجو من الجميع وكل من يستطيع ان يصل بهذا الفيديو الى السيد الرئيس لأعطاء فكرة عن موضوع يجازيه الله خيرا له ولمصريين جميعا ونكون ان شاء الله على خير وسلام بإذن الله وأن يهتم بينا الرئيس مرة تانية ويهتم بينا الرئيس عشان مصر غالية علينا وإن شاء الله تكون مصر أحسن مع الرئيس بإذن الله ويهتم بالموضوع ونحاول ننقذ مصر وننقذ المصريين كلهم من هذا الطوفان العظيم القادم من هضبة الحبشة وقد يأتينا في أي وقت لكن مع اهتمامنا ربما يؤجله الله لنا حتى نكون بمأمن من هذا الطوفان إن شاء الله والسلام عليكم مرة أخرى وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.